the sound Zrady viesňa, milý, zrady viesňa, milý, Aj nekoče vzáti, zrady viesňa, milý, zrady viesňa, milý, Aj nekoče vzáti, ej ne, ja tebe zradil, ej sama sa zradila, čo mi je zkaždý. Čo mi je s každej večur, čo je s len za mnou hodila. Hey, Ej do sklepu mojo, na tam napi na tam napi, napi, napi, pinka czerveno, na tam, napi na tam napi, napi, pinka ej, po drugo divočke, vijucobi vi winočke, te bude sła te, te Kim ноčö budeš s sla budeš будеš s sla